Om jag vill radera i min portfolio så är det på lite olika sätt beroende på vilken nivå jag raderar på. Om jag till exempel vill ta bort den här bilden som är inne i en sida Då får jag välja att jag vill redigera sidan Och sen så för jag muspekaren över här Så jag får en liten soptunna Klickar jag på den Och okej. Okay. Och sen spara sidan Så är bilden borta Om jag vill radera den här sidan så väljer jag att jag vill hantera sidor och sen så neråt filen här och väljer att ta bort för att radera sidan. Och när jag nästa gång kommer in i den här sektionen så är den sidan borta. Om jag vill ta bort en hel sektion så går jag till att Organisera sektioner. Och sen så tar jag neråt filen och väljer att ta bort för den sektionen som ska bort. Men om jag vill radera hela portföljen. Då behöver jag gå till Portfolions översiktssida. Den når jag antingen när jag är inne i Portfolion genom att välja att jag vill gå till portföljens översikt eller när jag är någon annanstans på Canvas genom att gå till Konto, e-portfolios och klicka på portföljens namn. Och här, allra längst ner på sidan för min e-portfolio, där hittar jag länken för att radera hela portföljen. Och då får jag en fråga om jag verkligen vill radera den. Och jag vill faktiskt det. Så jag klickar på radera.